Pätkätyöjärjestöissä on tänään mun aiheena. Mä oon siis Sikkeleinikki täältä Humakista tällä lehtorina. Mutta mä olen väitellyt tästä pätkätyökokemuksesta, korkeasti koulutettujen pätkätyökokemuksesta noin 10 vuotta sitten, vähän reilu 10 vuotta sitten. Ja mun väitöskirjan nimi on oikeastaan se, vähän tiivistää koko kokemusta. Se on, sen nimi on Pelon ja Toivon välissä. Eli silloin, kun ihminen on epävarmassa työmarkkina-asemassa, niin hän joutuu oikeastaan taukoamatta miettimään sitä, että mitenkä minä teen omasta elämästäni tämmöisen kokonaisuuden, ja semmoisen kokonaisuuden, joka tuntuu omalta, oikealta ja ohjatulta. Että rakennetaan semmoista siltaa siinä nykyhetkessä koko ajan sen menneen ja tulevan välille, että voisi nähdä, vähän pidemmälle sinne tulevaan työelämäänsä, ja se on tietenkin ihan hirveän raskasta. Ja onhan se tietenkin hiukan epäreiluakin, että pelkästään työsuhteen luonne tuottaa tämmöisiä epävarmuuden hallintaan pakottavia kokemuksia, joita sitten ihmisillä, joilla on kokoaikaiset toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet, niin ei ole. Se ei ole ihan niin yhdenvertaista työelämää sellainen, missä työsuhteen luonne vaikuttaa siihen, miten sen työnsä kokee. Ja tänään mä kyllä puhun aika paljon tämän, voisin oikeastaan mennä tästä eteenpäin. Tämän, et, et, mun taustalla on tietenkin tämä väitöskirja, Kelo ja toivon välissä, mutta me tehtiin Anu Suoranan kanssa pari vuotta sitten tämmöinen rapautuvan palkkatyön yhteiskuntakirja jossa pohditaan kovasti sitä, että mikä on työn ja toimeentulon tulevaisuus. Meillä on siellä erittäin arvoaltainen kirjoittajakunta. Siellä on esimerkiksi Eeva Jokinen, sieltä Itä-Suomen yliopistosta puhumassa, siitä kuinka työ on, tai kirjoittamassa siitä, kuinka työ on meidän liittymä tähän yhteiskuntaan, että työn avulla me liitytään täysvaltaisena jäseninä tähän yhteiskuntaan. Ja saadaan sitä työsuhdetta vastaan sitten yhteiskunnan suojaa. Ja Suomessa muussa kuin tässä kokoaikaisessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevien määrä on viime aikoina kasvanut aika, aika paljon. Että tällä hetkellä on noin 800 000 ihmistä, jotka työskentelevät siis muussa kuin toistaiseksi voimassa olevassa kokoaikaisessa työsuhteessa, ja heillä tämä yhteiskunnan tarjoama turva, mikä sen työsuhteen tuoman käyttöliittymän myötä saadaan, niin on ainakin aukkoisempi, semmoinen huterampi kuin muilla. Ja sitä pitäisi mielestäni pohtia, tai tuossa kirjassa me pohditaankin sitä tosi monelta kantilta, että mitä se vaikuttaa koko yhteiskunnan toimintaan, jos se side yksilön ja yhteiskunnan välillä, joka on sillä työsuhteella tehty, niin heikkene. Ihan voi suositella sitä kirjaa kyllä. Ei, humakin kirjastoon olen sitä tuonut muutaman kappaleen, mutta jos jollain on kovasti tarpeita sitä, niin sitä voi tuolta TIS Opintokeskuksesta tilata. Mä olin siellä tätä ennen 15 vuotta kehittämisasiantuntijana ja tuo kirja on TIS Opintokeskuksen 40-vuotisjuhlakirja, samalla kun se on ihan asiallinen puheenvuoro. No, sitten tässä taustalla on myös tällainen Kantola, Koskinen, Sandberg, Ylöstaro ihmisten tuottama kirja. Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia, koska pätkätyössä niin kuin monessa muussakin tällaisessa epävarmiintumisessa nämä sukupuolivaikutukset on aika voimakkaita, että pätkätyöjärjestöissä ja muualla vaikuttaa eri tavalla silloin, kun sitä työtä tekee sukupuoleltaan naiseksi määritelty tai mieheksi määritelty. Sitten siellä TE- ja sopintokeskuksessa on tuottanut aineistoa siitä, että mitenkä näissä pätkätyössä voisi paremmin pärjätä. Siinä on aineistoa järjestöillekin. Äsken just mainostin myös tämmöistä työhyvinvointia apurahalla tutkivalle, joka on pikkasen erilainen, mutta sellainenkin löytyy sieltä TES-opintokeskuksen sivuilta. Tämän, tämän tutkimuksellisen ulottuvuuden lisäksi olen toiminut pitkään aloittanut 15-vuotiaana järjestötoiminnan, on siis ollut pitkällinen järjestötoimija, kouluttaja ja kehittäjä. Mä olen tehnyt kehittämishankkeita koko pienen tai siis pitkän ikäni erilaisissa järjestöissä ja työpaikoilla ja hankkeissa. Ja nämä ovat kaikki tässä taustalla jossakin muodossa. Ja sitten mä haluaisin lähteä kuitenkin siitä, että ei se pätkätyö ei ole yksilön ominaisuus, eikä se tule siitä, että yksilö jotenkin hakeutuisi pätkätyöhön, ei järjestöissä eikä missään muuallakaan vaan se pätkätyö on tulosta työelämän muutoksesta. Ja tässä esityksessä mä nyt katson muutamaa semmoista rakenteellista suuntaa, mutta minusta on hirveän tärkeää, että kaikissa muutoksissa yksilöt ja yhteisöt toimii, eli sitä työelämän suuntaa koko ajan niin muokataan arjen kautta siellä, miten me otetaan vastaan niitä erilaisia muutossuuntia. Ja siinä on jatkuva vuorovaikutus meneillään, tietenkin se on kaikkein vahvinta se vuorovaikutus silloin kun puhutaan niin poliittisin, poliittisin toimin ohjaamisesta. Ja esimerkiksi siitä, että onko meillä sellaiset sosiaaliturvan tai eläketurvan rakenteet tai vaikka vuorotteluvapaa rakenteet, jotka on tasapuolisia kaikille vai onko ne oikeasti sidottu vain siihen aikaiseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Ja sitten tässä on myös sellainen, että mikä on tuottanut pätkätyötä tai epävarmiintumista, niin on esimerkiksi tämmöinen, että meillä otettiin käyttöön, niin kuin monessa muussakin eurooppalaisessa maassa otettiin käyttöön henkilöstöpalveluyrittämisten kautta työn ostaminen tämmöisenä palveluna jostakin muualta. Sen lisäksi alustatalous muuttaa sitä, sitä miten sitä työtä tehdään ja teetetään. Mutta kaikki nämä muutokset liittyy toisiinsa. Ne tuottaa uudenlaisia tapoja tehdä työtä, jotka taas tuottavat uudenlaisia muutoksia. Ja se, mitä me tarvitaan, on että me tarvitaan lisää ymmärrystä siitä muutoksesta, minkälaisia kaikenlaisia toisiinsa kytkössä, kytköksissä olevia muutoksia on tapahtumassa, miten ne liittyy toisiinsa. Mutta ennen kaikkea me tarvitaan kauhean kirkkaita arvoja että me tiedetään, miten me halutaan ohjata näitä muutoksia. Ja tämä on mun mielestä järjestöjen vahvuus. Järjestöt ovat yleensä älyttömän hyviä tämmöisessä arvoosaamisessa. Kaikenlaisissa muutoskohdissa yleensä aina kiinnitetään huomiota eniten siihen epäkohtiin ja jännitteisiin, koska niitä tunnistamalla ja näistä puhumalla sitä muutosta ohjataan. Ja tavallaan siinä muutospuheessa, varsinkin silloin, jos ruvetaan oikein puhumaan niin murrospuheesta, niin silloin varsinkin korostuu se, se sellainen niin kuin, niin kuin epäkohtapuhe, kehittämispuhe, mutta tietenkin siellä samalla koko ajan tapahtuu myös kaikenlaista niin hyvää kehitystä, että historia on kuitenkin ohjautunut Yleensä myös siihen suuntaan, että ihmisten elämä käy entistä mukavammaksi. Nämä megatrendit on yksi tapa, millä yritetään sitä meidän ympärillä tapahtuvia muutoksia hallita, että yritetään saada niistä ymmärrettäviä, sillä että tehdä niistä megatrendejä. Niiden kautta jäsennetään niitä muutoksia ja näytetään, että minkälaisia mahdollisia suuntia tällä on menossa ja mitenkä pitkään ne menevät ja mihin suuntaa. Mutta nämä megatrendit ovat myös sellaisia, että kun niihin perehtyy, varsinkin jos perehtyy niin monen aatesuunnan megatrendituotoksiin, niin huomaa minkälaisia jännitteitä siihen liittyy. Niin kuin ei voikaan olla. Ei ne ole mitään ennusteita, että tulevaisuudessa mennään tähän suuntaan ja näin meidän kuuluu toimia, vaan niiden avulla me paljastetaan mahdollisia suuntia. Ja sitten me tunnistetaan myös niitä asioita, joihin meidän täytyy ja joihin me voidaan vaikuttaa. Tämäkin on mun mielestä sen takia tärkeää tässä pätkätyö- ja järjestöasiassa, että järjestöt on taitavia yhteiskunnan kehityksen eteenpäin viejiä. Tuot. Jotkut on joskus sanoneet, että koko meidän demokratia lepää järjestöjen harteilla, että meidän järjestöt mahdollistavat kaiken sen muun hienon infran, minkä parasta meillä toimitaan, esimerkiksi minkä varassa yritykset toimivat, vaikka harrastukset toimii. Mutta sitten niitä megatrendejä on katsottu myös työntekijän työolojen kannalta. Esimerkiksi tämmöinen. Tilastokeskuksen pitkäaikainen tutkija Anna-Maja Lehto. Tämä on pikkasen vanha, vanha lähde, mutta tämä on tässä sen takia, että en ole nähnyt yhtään tuoreempaa, jossa olisi yhtä niin kuin, tällä tavalla selkeästi kerrottu se, että miten tämmöiset megatrendit näyttäytyy työolo, ihmisten työoloissa, esimerkiksi nyt niissä työsuhteissa. Että meillä Pohjoismaissa on ollut tämmöisiä pitkäaikaisia trendejä ja tavoitteita kehittämisessä. että Esimerkiksi työllä on tavoiteltu turvallisuutta. Ja silloin niitä työsuhteita on yritetty tehdä niin, että ne mahdollisimman pitkiä ja vakaita, ja että se työ, mitä me tehdään vastaisi meidän koulutusta. Ja samalla lailla samalla on yritetty toimia niin valtiollisin toimin ja kunnallispoliittisin toimin ja järjestöpoliittisin toimin, että siellä työelämässä työnantaja ja työntekijä molemmat sitoutuvat siihen työn tekemiseen. Että näillä järjestöpoliittisilla toimilla mä tarkoitan tietenkin työmarkkinajärjestöjä ja meidän tämmöistä kolmikanta-sopimista, millä on koitettu vakauttaa sitä työelämää mahdollisimman paljon. Samalla on yritetty syventää osaamista, vahvistaa semmoista ajatusta elinikäisestä oppimisesta, että koko työuran voi ja saa oppia uutta ja että, ei ole, että aina on uusi mahdollisuus uudenlaiseen työelämään. Meillä on ollut tavoitteena yhteistoiminta, se, että henkilöstö saa osallistua päätöksentekoon, siihen työn kehittämiseen, yhdessä tekemiseen ja oppimiseen. Ja tämä lähtee siitä ajatuksesta, että meillä vahvasti uskotaan siihen, että jokainen työntekijä on oman työnsä paras asiantuntija. Ja tämä asiantuntijuus on hyvä ottaa käyttöön silloin, kun työtä kehitetään. Tämä on tämä meidän pohjoismainen idylli, missä me ollaan pitkään oltu, mutta sitten tämä usein, usein globaalista kilpailusta ja erilaisista globaaleista aatesuunnista lähteneet ikävät vastineet on tulleet ja muuttaneet meidän työelämää. Ja jopa niin paljon, että esimerkiksi tämä Eeva Jokinen, josta sanoin, niin puhuu nykyisin prekaarista työelämästä. Ja siellä on paljon joustavuutta, määräaikaisia työsuhteita, vuokratyötä, irtisanomista on helpotettu, liikkumista on yritetty helpottaa. On puhuttu kohtaanto-ongelmasta kovin paljon, että ihmisten pitää olla valmis kohtaamaan se työ jossakin eri seudulla kuin missä he itse ovat. Eli pitää olla valmis muuttamaan työnpelissä. Tähän on satsattu Suomessa aika paljon ja sen Liikkumuuden mahdollistamiseksi meillä on hyvät julkiset palvelut, että perheet voi luottaa julkisiin palveluihin, eikä tarvi varmistaa sitä, että suku hoitaa esimerkiksi lapset, kun vanhemmat käy töissä, niin kuin vaikka Italiassa aika pitkälle tehdään. Tuottavuus on haluttu, että tuottavuus kasvaa, tehokkuus kasvaa ja työrasitus kovenee. Semmoinen tehokkuuden ajattelu. Tosi Tämä on tosi on tuotu Suomeen, siitä kertoo muona Mannevuon ihmiskonetöissä, tehokkuutta tavoittelemassa kirja viime vuodelta. Tämä on silloin teollisuuden myötä tuotu Suomeen tämmöisiä amerikkalaisia johtamisoppeja, joilla on yritetty kovasti saada sitä työtä tuottavammaksi ja Siihen on luotu sitten tietenkin kaikenlaisia menetelmiä, yksilöitä, missä mitataan sitä yksilöiden työssä suoriutumista, ja erilaisia järjestelmiä, joissa sitä yksilöiden työssä suoriutumista voidaan palkita ja sitä kautta kannustaa haluttuun suuntaan, koska ainahan saadaan työssä sitä, mitä mitataan myös järjestötyössä. Ihmiset haluaa tehdä työnsä hyvin. Mutta mikä sitä pätkätyötä sitten tuottaa niin lyhyesti? Sitä tuottaa tietenkin se, että työtä ostetaan suorituksina ja tuloksina ja että muutetaan työprojekteiksi. Tämä on osa sitä sellaista esimerkiksi sitä, että me tehdään paljon semmoista kehittämistyötä, mikä aikaisemmin tehtiin ennen, ennen tämmöistä projekti valtaistumista, niin tehtiin normaalina työsuhteena, niin nykyisin se tehdään projekteissa ja sitten ihmiset palkataan niihin projekteihin vain projektin ajaksi. työtä syntyy erityisesti julkisella sektorilla, mutta kyllä myös yksityiselle myös sijaistamisesta, että tulee erilaisia perhe- ja muita vapaita, jonka takia tarvitaan joksi kuksi, tietyksi ajaksi sijainen johonkin työhön. Julkisella sektorilla pätkätyötä synnyttää myös nämä vaikka kuntien rekrytointikiellot, jossa jos siellä puuttuu henkilöitä, niin sitten pitää äkkiä hankkia sinne muutama sijainen lyhyeksi ajaksi, jotta lakivelvoitteet voidaan täyttää. Ja sitten tässähän tietenkin siinä julkisen sektorin sijaistamispuessa korostuu se, että jos on vielä rekrytointikielto, niin sitten ei voida rekrytoida niin pitkäksi aikaisia vaan rekrytoidaan aina niin siksi pieneksi pätkäksi, mikä on pakko tehdä. Ja sitten pätkätyötä tuottaa tietenkin se, että työn teettäminen on työnantajalle joustava tapa tehdä työtä. Ei tarvitse sitoutua siihen työntekijään kuin hetkeksi. Järjestöt ei käytä kovin paljon. Niin henkilöstöpalveluyritysten kautta tehtävää työtä, paitsi hoitoalalla. Koska järjestöissä se, mikä ratkaisee sen työn teettämisen muotoon, on, on niin rahoitus. Onko saatu avustuksia, onko kunnat valannut budjetissa siihen rahaa, onko saatu valtion tukea. Ja silloin niitä ihmisiä palkataan projekteihin, joihin saadaan rahaa. Ja keskeistä tässä ongelmassa on tietenkin silloin se, että ei niinkään se, että, että pätkätyö on jotenkin huonompaa, vaan se, että tämän yksilön kannalta silloin hyvinvointivaltio pettää sen lupauksen, että kun olen käynyt tähän pitkän ja vaativan koulutuksen tähän ammattiin, mitä mä nyt teen, niin mä en saakaan sitä pysyvää työsuhdetta, vaan joudun kamppailemaan työstä. Ja sitten vielä heijastuu sit siihen, että joudun kamppailemaan mun niin elämisen mahdollisuuksista myös eläkkeellä, koska minun eläketurva saattaa heikentyä. Ja silloin kun meidän tämmöset, niin se hyvinvointivaltion lupaus jää täyttymättä, niin silloin heikkenee myös ihmisten halukkuus osallistua yhteiskunnan rakenteiden ylläpitoon ja kehittymiseen, kehittämiseen. Esimerkiksi sillä tavalla, että ne eivät välttämättä halua osallistua tekemällä palkkaisuhteista työtä tai maksaa veroja siitä työstä, vaan jotakin ihan muuta. Ja siellä tämä, tämä tämmöinen lupauksen pettämisen kokemus korostuu sellaisissa työpaikoissa, missä vaan osa on pätkätöissä. Jos kaikki on pätkätöissä, niin se on helpompaa, koska silloin, silloin se ei ole yksilöä leimaava asia, vaan se on sitä yhteisöä leimaava asia. Ja se yksilökeskeinen lähestymistakaan tekee sen, että siitä tulee niin tavallaan ihmisen oma ominaisuus, se on vain määräaikainen, ja sillä, silloin se uhkaa jättää sen rakenteen, mikä tuottaa tätä pätkätyötä, piiloon, leimata ihmisen. Minusta on tärkeää kuitenkin, että huomataan ne rakenteet myös näillä järjestökentillä, että miksi järjestöissä syntyy tällaista niin määräaikaisuutta, epävarmuutta. Meillä on siis edelleen kuitenkin tämä toiseksi voimassa oleva työsuhde kaikkein yleisin, ja määräaikaisuus vaatii perustelut myös järjestöissä. Ei järjestöissäkään saa määräaikaisia työsuhteja ketjuttaa, ja tasa arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kohtelemaan määräaikaisia yhdenvertaisesti järjestöissäkin. Mutta se valvonta on pitkälti ammattiliittojen ja henkilöstön edustajien kontolla, ja kun ihminen on määräaikaisessa työsuhteessa, niin hän ei välttämättä uskalla vaatia oikeuksiaan, koska se voi vaarantaa sen työsuhteen jatkuvuuden. Tuossa on linkki tuonne tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen viime marraskuulta, että minkälaiset ne on tällä hetkellä nuo pätkätyösuhteet, kuinka paljon niitä on. Ja vielä ihan nopeasti siitä talouskriisin vaikutuksesta. Niin silloin 2008 meillä oli... Aika kova talousnotkahdus maailmanlaajuisesti ja silloin siirryttiin tällaiseen talouskurin politiikkaan. Ja se on heikentänyt erityisesti naisten ja vähemmistöjen taloudellista asemaa ja erityisesti julkisilla sektoreja järjestöissä, koska sieltä on leikattu ja tehostettu tosi paljon. Et työpaikkoja on vähentynyt ja nekin mitä on, niin niistä saa en vähemmän palkkaa kuin ennen. Ja samalla kuitenkin sitä hoivavastuuta on siirretty naisille, että naisen työtaakka on itse asiassa vähän kasvanut. Täällä hallituksilla aikaisemmin paitsi Sipilällä on ollut tasa-arvo-ohjelmia, joilla on pyritty edistämään sukupuolten tasa-arvoa, mutta tässä talouskriisissä kun lähinnä keskityttiin leikkaamaan, leikkaamaan tukea sieltä täältä, niin se itse asiassa kasvatti tätä tasa-arvokuivua sukupuolten välillä ja vielä suurensi myös sitä kuilua, mikä on täällä maahan muuttaneiden ja muiden välillä maahan muuttaneidenkin kuin on ja tasa-arvotyöstä tehtiin samanlailla projekti ja määräaikainen kuin muustakin työstä. Tasa-arvotyön kannalta kehitys ei tietenkään ollut kovin oleellista. No, mitä siellä järjestöissä sitten kannattaa tehdä? Jos siellä on määräaikaisia työsuhteita, niin kannattaa varmistaa, että oikeasti siellä työpaikalla kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkia työsuhteista riippumatta. Että esimerkiksi vaikka on järjestetään työpalaveri siihen kutsutaan kaikki ja kaikilla on parvoiset mahdollisuudet avata suunsa. Tarvitaan hyvät perehdyttämiskäytännöt, että tämä määräaikaiset, joita sitten luultavasti on toistuvasti, että heille taataan mahdollisuudet tehdä työnsä hyvin. Ja sitten Mielestäni on tärkeää, että tämmöisessä epävarmassa työmarkkina-asemassa olevalle pitää taata hyvät kouluttautumismahdollisuudet ja sillä tavalla huolehtia siitä, että heidän työmarkkina-arvonsa ja työllistymismahdollisuutensa säilyvät. Eli tavallaan voisi jopa suosia sinä sen sijaan, että kun sanotaan, että no ei meillä määräaikaisia lähetetään näihin koulutuksiin, niin pitäis, ehkä, pitäisikin ehkä tasa-arvon nimissä tehdä, että meillä nimenomaan määräaikaisia lähetetään näihin koulutuksiin. Sitten huolehditaan työssä jaksamisesta ja työilmapiiristä ja tehdään työstä hallittavaa, että ei kukaan joudu siinä määräaikaisessa työsuhteessa tekemään sitä ilmaista työtä ja kiertämään sitä kautta veroja, heikentämään meidän yhteiskunnan toimivuutta. Sitten tuetaan työnimuja ja työn merkityksellisyyden kokemusta sillä tavalla yhteisesti keskustelemalla siinä, että miksi me tätä työtä tehdään mikä on tämän konkreettiset ja yhteiskunnalliset hyödyt tämän meidän työn. Ja varmistetaan se, että se järjestön hallitus tuntee työnantajan vastuut ja takaa sen, että sillä hallituksen toiminnalla ei niin häiritä sitä toiminta, toiminnanjohtajaa, vaan että sillä johtajalla on oikeasti hyvät edellytykset toimia sen järjestön operatiivisena johtajana ja työ, työntekijöiden esihenkilä. Että siellä on sen valta, välineet ja vastuut linjassa ja ne on selkeät. Ja jokainen työntekijä tietää aina, kuka vastaa, mistä vastaa ja kuka on se, kenen puoleen mä käänny, kun tulee ongelmia. Koska työelämä ilman ongelmia on mun käsitteekseni mahdottomuus, että kyllä siellä aina jotain vähän tulee. Muutenhan ei mitään kehitystäkään tapahdu. Sitten mitä yksilöt voisivat tehdä. Niin selvittää omaa osaaminen ja mahdollisuudet kehittyä ja jatkaa työtä ja vahvistaa sitä omaa tunnetta oman elämän hallinnasta. Selvittää mitä työltä ja elämältä haluaa, miksi tekee juuri sitä työtä mitä tekee. Ilmaisia ylitöitä ei kannata tehdä ja täytyy varmistaa se oma ammatillinen kehittyminen ja rohkeasti vaatia oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua, mutta samalla vaalea sitä työn iloa ja elämän mielekkyyttä ja sitä, että mikä minun työssäni tuottaa minulle iloa, mikä vahvistaa niitä oman työn voimavaroja ja pitää se oma ansianluettelo koko ajan, ajan tasalla, että jos sattuu ilmaantumaan jotain parempaa ja myös sopia silloin, kun sopii siitä määräaikaisesta työsuhteesta, että siitä on mahdollisuus työn tekijän aloitteesta siirtyä pois. Sitten, mutta tuntuu, että 20 minuuttia menee hirveän nopeasti ja katsotaan niitä kysymyksiä ja kommentteja ja muuta. Ja jos joku haluaa kertoa omista kokemuksistani, mielelläni kuuntelen. Ja täällä on tämä viimeinen kalvo.